الله عليك تادي كل بيعه تفره تفره كل زيعه طفرق طفرق طفرق كل ذايع دماغي ما بتمشي كسب اتكسب كله بروسكي بمبك احنا عدد حاسب مني منك اي مدد اسمك ذايع يمكن بس عدد حدش فيهم ريل كله بعد الدين كله سكور متديل كله بنور كازميل قدري متخطط متفصل يا وسام يا موت انت هنا تعمل لي هنا نادير تسرع تهديل كل البفة ترفع بفلوسك مخدر تتعطر نفسيتك محتاجه الكامرة انا النينجا هنا فك الشفره لاشيب جنجن حاسيب لابا شارتك حمرا وطر دندن سكتي خطرة تخسر تخسر جيشت بعمبك إيه؟ حاسيب حاسيب سيكي كاير زراشي راشي عالبيت انا بل نا ضربة ضربة لونك انت بس ضربة ضربة لونك انت بس أشترك أشترك تادير <تصفيق> تادير